من الرحيم أعزائي المشاهدين في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل مكالمات مجانية بنسبة 100% بمعنى انك انت هتتصل بأي حد من غير ما هو يعرف رقمك او اسمك او اي حاجة وببلاش كمان بس المهم عندي انك تكون عندك نت انت مش هو انت تكون فاتح نت وان شاء الله النهارده هنستخدم اتنين برنامج مش برنامج واحد بس لا برنامجين اتنين البرنامج ده اللي هو اسمه تيلز والبرنامج الثاني اللي هو دينج تون تمام بالنسبه لبرنامج تيلز هنفتحه مع بعض ان شاء الله بس هو المشكله البرنامج ده عيبه واحده بس انه بيكون محتاج فلوس بص اول ما تنزل البرنامج هيكون كاتب لك رقمك هنا تمام عشان تخفي رقمك تخش على سيتنجز وبعدين تعمل هايد ماي نمبر هنا صح عشان رقمك ما يبانش تمام بالنسبه للبرنامج الثاني اللي هيكون معانا برضه اللي هو الدنج 2 وده بفضله عشان تقدر تجيب كريدت وتتصل بالناس اللي أنت عايزها بسهولة من غير ما تتكلف نفسك تمام دي طبعا وجهة البرنامج بتكتب الرقم اللي أنت عايزه بعدين لما تحب تيجي تاخد كريدت بتضغط هنا تمام وكل يوم بيجيلك مثلا كريدت نص كريدت كده منين من دايلي تشيك أو أيام فيلينج لوك هتضغط على دايلي تشيك طبعا نستعمل تشيك تم تشيك ناو. تمام او ممكن تتفرج على فيديو بالطريقه دي وهيديك كرد تمام او تعمل كومبليت ان اوفر زي كده اتمنى فيكم تكون اخر الحلقه ان نكون افدتكم بحاجه مفيده نشكركم على حسن استماعكم